عيال يا قبضية السنافيه عواطف الغزلة يا يا يا حيث تقول من أوري الأكوان مثل النجوم فين بس الساعه 9 لا قويه